Μπάστων, Ο Κίνας Παραδόν έχει μετατυχιακό ξεμετάφραση και διερμηνία. Είναι υπότροφος ερευνητής του Ισπανικού Υπουργείου Περδίας. Απασχολείται στο πανεπιστήμιο της Βερνάδας Ισπανίας, σχολή μετάφρασης και διερμηνίας. Η θέση που κατέχει είναι υποψήβιος διδάχτος και ερευνητής. Η περιοχή του ενδιαφέροντο του είναι λεξικογράφο, λεξικογραφία, ορολογία, εξειδικευμένη μετάφραση, αναπαράσταση τη γνώση, ελληνικέ σπουδέ. Κύριε Αργό, έχετε το λόγο. Ε, το ΕΚΟΛΕΞΙΚΟΝ είναι μια γνωσιακή βάση ορολογία για το περιβάλλον, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη επικοινωνιακών και γνωσιακών αναγκών διαφορών χρηστών, όπω μεταφραστών, Κοιμενογράφων τεχνικών εγχειριδίων, ακόμα και με περιβαλλοντολογικό. Προ το παρόν, περιέχει 3.300 έννοιε και 15.700 όρου τα ισπανικά, αγγλικά και αμαρικά, που συγκεντρώνονται σε μια πολυτροφική διεπαφή με διάφορα είδη πληροφοριών. Προ το παρόν, η συγκεκριμένη βάση τροφοδοτείται με όρους από τέσσερι γλώσσε: νεαροελληνικά, πρόσυγα, ολανδικά και γαλλικά. Η δική μας γνωσιακή βασιολογία, ε, ε, κατά, ε, κατά τους Μέγερ, ε, και άλλους, η ε, γνωσιακή βασιολογία θα πρέπει να αντικατοπτήσουν ενοιολογικές δομές οι οποίες προσυδιάζουν με τον τρόπο που οι έννοιες συσχετίζονται στον ανθρώπινο. Από νερολογική άποψη, μια έννοια παραγεί ένα ευρύ φάσμα πλαισιωμένων σε συγκεκριμένα συγκείμενα. Το οποίο καθορίζει τον τρόπο, τον τύπο και τον αριθμό των ενιών προσεσχίσει. Συνεπώ οποιαδήποτε θεωρία για την ανάπτυξη και τη γνώση εξυγκεκριμένων ενιών καθώ και ο σχεδιασμό των νοσιακών πόρων, θα πρέπει να έχουμε όμω επιτηρία τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι σημασιτολογικέ πληροφορίε των ανθρώπιν δέκα. Επιπλέον, επειδή η κατηγοριοποίηση είναι εκθήσεω μία δυναμική διαδικασία που εξαρτάται από το συγείμενο η διαδικασία απεικόνισή και ανάκτησης εξειδικευμένων ενιών όρων θα πρέπει να εστίασει στις διαφοροποιήσει του συγκεκριμένου, δηλαδή στο ενιολογικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικού νοσιακούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν. Αυτή η άποψη συμβαίνει με την αντίληψη της γλώσσα ως ενεργής διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία το σημεινόμενο εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση της γλωσσικής μορφής. Με άλλα λόγια, το κάθε εκφώνημα δεν περιέχει μία συγκεκριμένη έννοια. αντιθέτω. περιέχει ένα σημασσιολογικό δυναμικό το οποίο θα εκμεταλλευτεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το συγκύμενο του Λόγου. Η γλωσσολογική κοινότητα έχει συζητήσει ευρύτατα για την έννοια του συγκεκριμένου. Ωστόσο, Όλε οι προσεγγίσει δείχνουν να ορίσουν το συγκείμενο ω μια δυναμική κατασκευή. Παρ' όλα αυτά, οι οδολογικέ βάσει συχνά περιορίζονται σε ενοιολογικέ σχέσει γένου, είδου και όλου μέρου, ενώ η δυναμικότητα ενιών αντικατοπτρίζεται πλήρω μέσω των μη ιεραρχικών σχέσεων. Αυτέ οι σχέσει έχουν να κάνουν περισσότερο με έννοιε κίνηση, δράση και αλλαγή, οι οποίε είναι άμεσα συνδεδεμένε. Με την ανθρώπινη εμπειρία και ενοιολογικά γνωρίσματα που γίνονται άμεσα αντιληπτά. Perceptual salient conceptual features. Η ενοιολογική συγκειμενοποίηση των λοιμάτων του Εκολέξικον διαρθρώνεται σε τομεί που βασίζονται στον ρόλο και συγκεκριμένου τομεί, ενώ η ορολογική συγκειμενοποίηση βασίζεται σε συγκεκριμένου τομεί και καταστάσει κρίσεων. Συνεπώ, το συγκείμενο είναι διμερέ επειδή λαμβάνουμε υπόψη το αναφορικό συγκείμενο των Έλλιων στον πραγματικό κόσμο, ακόμα και το επικοινωνιακό και γνωσιακό συγκείμενο των Χριστών. Το εκολέξικον. Στο εκολέξικον, όλη η γνώση που εξάγεται από το δικό μα εξειδικευμένο σώμα κειμένων έχει οργανωθεί σε μακροδομικό επίπεδο. Από αυτό απορρέει μια τομή βάση πλαισίου, frame-based structure, ή πρωτοτυπικό συμβάντο τομέα, δηλαδή το περιβαλλοντολογικό συμβάν το οποίο προσφέρει ένα πρότυπο εφαρμόσιμο σε όλα τα επίπεδα δόμηση πληροφοριών με γνώμονα τη διαδικασία. Οι μακροκατηγορίε δράστη, διαδικασία, αποδέκτη, αποτέλεσμα διαδραματίζουν εκ των πραγμάτων σημασιολογικό ρόλο σε αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα. Επιπλέον, προσφέρει ένα μοντέλο για την απεικόνιση των σχέσεων αλληλεξάρτηση αυτών των αναπαραστάσεων σε διαφορετικά επίπεδα. Σε λεπτομερέστερη ανάλυση, οι έννοιε αποτυπώνονται σε δυναμικά δίκτυα και ω ορισμοί που τι συνδέουν με άλλε συσκευριζόμενε έννοιε μέσω ενό κλειστού καταλόγου σημασιολογικών σχέσεων που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντο. Όλοι οι ορισμοί ακολουθούν επίση ένα πρότυπο τη κάθε κατηγορία, η οποία περιορίζει τα στοιχεία ορισμού που θα συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα. Η δήλωση ορισμού τη έννοια Λιμενοβαρχιώνα βασίζεται στον αριθμό και στο είδο των ενεολογικών σχέσεων που έχουν καθοριστεί για το πρότυπο τη κατηγορία σκληρή κατασκευή προστασία τη παράκτεια ζώνη. <coughs> όλε οι παρατασσόμενε έννοιε του, του, του Λιμενοβαρχιώνα χρησιμοποιούν το ίδιο πρότυπο. Ω λειτουργικέ οντότητε που έχουν τον ρόλο του, δράστη, όλε οι σκληρέ κατασκευέ προστασία παράκτεια ζώνη χρειάζονται τι εξή πληροφορίε για τη συνολική περιγραφή του. Περιγραφή Πρώτον, τη σχέση που αποδεικνύει ότι ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Δεύτερον, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος. Τρίτον, την τοποθεσία τους, επειδή ένας λιμενοβραχιώνας δεν είναι λιμενο, λιμενοβραχιώνας εάν δεν είναι τοποθετημένος στη θάλασσα. Και τέταρτον, το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο κατασκευάζονται. Οι ορισμοί συμπληρώνονται με άλλου γλωσσικού πόρου όπω και συμπαραθέσει quick, λέξει κλειδιά σε συγκείμενα, τα οποία βοηθούν του χρήστε να φτάσουν σε διαφορετικά επίπεδα κατανοήσει του τομέα. Στον πίνακα, για παράδειγμα, η έννοια δεν ορίζεται για κάθε λίμα που συσχετίζεται με το πρώτο γεραρχικό επίπεδο τη αναζητούμενη έννοιας παρέχονται διαφορετικέ πολύγλωσε ορολογικέ επιλογέ. Επίση, στην νοσιακή βασιολογία μα απεικονίζεται η ορολογική ποικιλότητα. Επομένω, η αναπαράσταση, αναπαράσταση τη γνώση προσφέρεται στου χρήστε μέσω μια διαπαφή που βασίζεται στι γραφικέ αναπαραστάσει δεδομένων ή infographics. Έτσι, οι χρήστε αποκτούν διαφορετικέ διαμορφώσει των δικτύων, περιηγούμενοι από τη μία έννοια στην άλλη. Η κάθε διαμόρφωση εστιάζεται σε μια διεπίπεδη η ιεραρχία μια κεντρική έννοια, παίρνοντα διαφορετική μορφή και προσφέροντα μεγάλη ποσότητα αλληλένδετων πληροφοριών ανά λίμα. Η ευρωλογική συνημινοποίηση. Ο περιβαντολογικό τομέα είναι ένα πρόσφατο και πολυεπιστημονικό πεδίο τη γνώση. Στο οποίο μπορούν να προκύψουν εύκολα ενοιολογικέ υπερκαλύψει. Πολλοί επιστημονικοί κλάδοι ασχολούνται με το ίδιο θέμα χρησιμοποιώντα διαφορετικού όρου ή προσεγγίσει και, επομένω, το σημενόμενο και τα ενιολογικά δίκτυα μπορούν να πηγαίνουν. Εν τούτη, λόγω τη έλλειψη τέλεια αντιστοιχία μεταξύ όρων και ενιών, ακόμα και σε ειδικέ γλώσσε, η συγκοινωνιοποίηση είναι απαραίτητη και σε γλωσσολογικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, οι έννοιε μπορούν να εκφραστούν μέσω διαφορετικών ονομασιών και να συνεχίσουν να είναι οι ίδιε έννοιε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία συγκριμενωποίηση στο ενοιολογικό επίπεδο, αλλά και ότι οι γλωσσικέ επιλογέ θα καθοριστούν μέσω διαφόρων παραγόντων, όπω η συγκριμενική τομή, το είδο χρήστη ή κατάσταση. Επομένω, η ορολογία θεωρείται μια δυναμική διαδικασία. Περιορισμοί βάση τομέα. Για παράδειγμα, στα αγγλικά η έννοια MUD μπορεί να αποδοθεί είτε ω MUD είτε ω LUD. Πρόκειται για την ίδια έννοια, επειδή και τα δύο έχουν την ίδια σύνθεση, το ίδιο χρώμα κτλ. Εκ πρώτη όψη, θα μπορούσαν να θεωρηθούν απλά συνώνυμα. Σε πολλά λέξικά προσφέρονται ω αντίστοιχοι όροι και εμφανίζονται σε κυκλικού ορισμού. Εν τούτη, μόνο σε ένα είδο λόγου του τομέα επεξεργασία νερού υπερισχύει SLUD αντί Ω αποτέλεσμα, με αυτόν τον άλλον τρόπο συγκοινωνία, οι χρήστε καταφέρουν να καλύψουν τι επικοινωνιακέ και ενωσιακέ ανάγκε του. Η έννοια MAD δεν δείχνει μόνο μία διαφορετική ενοποίηση στον τομέα επεξεργασία νερού, αλλά και μία διαφορετική ονομασία. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει στα ελληνικά με την έννοια νερό, η οποία μπορεί να αποδοθεί είτε ω νερό είτε ω είδο σε πολλού τομεί και σε πολλού σύνθετου όρου. Αν και πρόκειται επίση για την ίδια έννοια, οι δύο όροι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ή μη συνώνυμα, επειδή τουλάχιστον θεωρητικά και σύμφωνα με τι λεξικογραφικέ πληροφορίε, είδωρ είναι ολόγιο όρο του νερού. Ωστόσο, συνεπάρχουν στα ίδια κείμενα, στα ίδια συγκείμενα και στα ίδια ήδη πηγών ίδι κειμένων σε σχέση με το σώμα κειμένων του ευρωλεξικού. Αυτό υποδεικνύει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο όρων δεν είναι ούτε σημασιολογική ούτε συνδηλωτική. Μόλον ότι τα αποτελέσματα είναι ανομοιογενή, υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα σύνθετων όρων που σχηματίζονται με τον όρο Εξάλλου, ανεξαρτήτω είδου κειμένου και ευρωσυλλογικού μητρώου, η επιλογή μεταξύ των δύο όρων και των σύνθετων όρων που παράγει ο καθένα, ακόμα και η συγνότητά του, καθορίζονται από τον αριθμό, ε, την ύπαρξη ημι-οριστικών άρθρων, την πτώση, την ποσότητα νερού που υποδηλώνεται σε, με κάθε έννοια. Και ε, βέβαια τον τομέα. Επιπλέον παρατηρούμε καρατηρούμε ότι σε ε, ορισμένε περιπτώσει υπάρχουν και σημασιολογικέ διαφορέ. Για παράδειγμα, μεταξύ των όρων κύκλο του νερού και κύκλο των υδάτων. Ο πρώτο όρο εμφανίζεται στου τομεί υδρολογία, γεωϊδρολογία, μετεωρολογία και οικολογία. Ενώ ο δεύτερο εμφανίζεται μόνο στον τομέα επεξεργασία νερού και σε άλλου τομεί με τη σημασία ανανέωση μεγάλων ποσοτήτων νερών. Άλλο παράδειγμα βρίσκεται στα σύνθετα ουσιαστικά. Η έννοια διάβρωση έχει διαφορετικά υπολείπει σύμφωνα με τι διαστάσει τη και εξαρτώντα από τον δράστη που την προκαλεί αιωλική ή δαθνή διάβρωση, τον αποδέκτη ή την ποθ, τοποθεσία τη παράκτια εδαφική διάβρωση ή το αποτέλεσμα που μπορεί να προκαλέσει αυλοκωτή, χαραδροτική, φιλοειδή, επιφανειακή διάβρωση. Κάποιε από αυτέ τι διαστάσει. Μπορούν να παραμεριστούν σύμφωνα με το συγκειμενικό τομέα. Για παράδειγμα, εάν έψαγναν οι χρήστε για διάβρωση το συγκειμενικό τομέα παράκτη διαδικασίε, θα έπαιρναν την πρωτοτυπική ονομασία παραλιακή διάβρωση. Επίση, δεν θα έπαιρναν εύκολα κύκλο του νερού είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένε στι καταστάσει κρίση. Για παράδειγμα, υδρογόνο, 2, οξυγόνο, είδο ή νερό χρησιμοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τον τομέα, και οι τρει όροι ε, χρησιμοποιούνται στον τομέα μηχανική κατασκευή και επεξεργασία νερού. Όμω, ο όρο υδρογόνο 2, οξυγόνο δεν χρησιμοποιείται ποτέ στον τομέα γεωλογία, ενώ στον τομέα χημία είναι ο προτιμότερο. Έτσι, το γλωσσικό μητρό. Πέζει σημαντικό ρόλο και, προ... και προκαλείται φορετικέ ορολογικέ παραλλαγέ, για παράδειγμα, γεωγραφικέ παραλλαγέ και διαφασικέ παραλλαγέ, όπω οι περιπτώσει που τα όρια μεταξύ λόγια και καθοποιημένε δεν είναι σαφή. Αυτέ οι εντογικέ διαφοροποιήσει είναι ιδιαίτερα για οποιαδήποτε ομάδα των περιορισμών βάσει Η των περιορισμών που βασίζονται στον τομέα και, και τη χρήση, στο ευρωλέξιχο αντικατοπτρίζεται μέσω των λεγόμενων κειμενικών συγκείμενων, τα οποία είναι προσεκτικά επιλεγμένα από πραγματικά κείμενα. Στον πίνακα, τα κειμενικά συγκείμενα έχουν συσχετιστεί με διαφορετικού συγκειμενικού τομεί σύμφωνα με τον τρόπο στον οποίο ο όρο νερό εμφανίζεται σε σχέση με άλλε έννοιε που ανήκουν σε συγκεκριμένου τομεί, με τον όρο τυπάγραμμα. Οι χρήστε μπορούν να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η συμπεριφορά τη έννοια νερό διαμέσου τριών διαφορετικών τομέων: μηχανική, κατασκευή, υγειολογία, επεξεργασία νερού, με δύο τρόπου. Πρώτον, οι εξειδικευμένε έννοιε που σχετίζονται με το νερό αλλάζουν από έναν τομέα στον άλλο. Δεύτερον, η ονομασία μια έννοια μπορεί να αλλάξει επίση σύμφωνα με αυτό Αυτέ οι σχέσει γίνονται περισσότερο εμφανεί μέσω γλωσσολογικών δικτών όπω: για παράδειγμα, προκαλεί, βρίσκεται, πρόκειται με αποτέλεσμα να κτλ. Ε, εμφανίζονται με πλάδια γράμματα και γλωσσολογικοί δίκαιτε και κάποια παραδείγματα σε κόκκιν. Και θέλω να επικοινώσω σε αυτό, Στον τώρα σα τομέα γεωλογία. Εγκατοπτρίζονται οι, οι καταστάσει χρήση μέσω διαφορετικών κειμενικών συγκοινωνίων και κάθε γλωσσολογικό μητρό εντό κάθε τομέα. Η χρήση του όρου υδρογόνο σαφώ υποδηλώνεται από την ύπαρξη ενό εξειδικευμένου γλωσσικού μητρώου. Κατά αντίθεση, περισσότερα διδακτικά κειμενικά συγκοινωνία δείχνουν σαφεί πληροφορίε χάρη στην υψηλότερη πυκνότητα γλωσσολογικών δικτών. Συμπράσματα. Η αναπαράσταση των επολέξιμων προσφέρει έναν τρόπο αναπαράσταση τη δυναμική και πολιτιστική φύση των ενιών και των όρων. Από τη μία, η ενοιολογική συνημερωποίηση αποτελεί εκφύσεω ένα ποιοτικό κριτήριο για την αναπαράσταση των εξειδικευμένων ενιών σύμφωνα με τη λειτουργία του ανθρώπινου νοητικού συστήματο. Επιπλέον, είναι μια ποσοτική λύση για το πρόβλημα τη πληροφοριακή υπερφόρτηση, επειδή περιορίζει σημαντικά. Τι πληροφορίε που δεν έχουν σχέση με το συγκοινωνικό περιβάλλον. Από την άλλη, η ορολογική συγκοινωνία μέσω των περιορισμών τη οδηγεί και βοηθάει του χρήστε να επιλέξουν τον πιο κατάλληλο όρο για κάθε είδο λόγου, σύμφωνα με του συγκοινωνικού τομεί και την καταστάση χρήση, ειδικά στον περιβαλλοντολογικό τομέα, όπου υπάρχουν πολλέ ορολογικέ παραλλαγέ και σύνθετοι όρου για μία έννοια. Εξάλλου. Ο τρόπο με τον οποίο εξάγονται και επιλέγονται οι όροι από το εξειδικευμένο τομέα κειμένων μα αποτελεί τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική λύση για την αυθονία συνωνύμων τη ε, πλούσια ελληνική γλώσσα σε μια σύγχρονη γνωστική βασιρολογία για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την